يلا يا حبيبي انتوا عايزين ايه احنا عايزين يا طنط دندومي وعايزين مارشميلو وعايزين حاجات حلوه من اللي انتي بتتايها دي يا نهار ابيض يا حبيبي طب يلا انا ببيع بنص الثمن بنص الثمن الله الحق يا بنتي يا كوك انت وكان بقولك بنص الثمن طب تو عندي كل حاجة اللي عايز اي حاجة يقول لي انتوا قولوا اللي انتوا عايزينه وانا لكم بنص الثمن يعني الحاجة اللي مو بجنيه هدهولكم بنص جنيه يا نهار ابيض ده بتقولك الحاجة اللي مو بجنيه هتبعها بنص كنيه بيت، ايوه ايوه طب يلا يلا أنت عايزه كام يا طنط هاتوا يا حبايبي اللي انتوا عايزين تاخدوه يلا وشوفوا انتوا عايزين تاخدوا ايه وهاتوا الفلوس يلا حاضر يا طنط احنا هنجبلك الفلوس احنا معانا فلوس كتيرة اهي طب يلا يا حبايبي الحمد لله انا بقى معايا فلوس كتير اوي النهارده انا است- انا بعت كتير اوي في المنطقه هنا بعت بيا كتير قوي وشوف البنات كلها كل الاطفال كاين عندي طب كويس والله خدي يا طنط الفلوس اهي خدي يا طنط احنا عايزين من كل حاجه عندك عايزين من كل حاجه عندك احنا كام احنا كده خمسه عايزين من كل حاجه عندك خمسه خمسه يا حبايبي طيب يا حبايبي حاضر هجيب كل اللي عندي بس لو ما كفاش تجيبوا فلوس كمان حاضر يا طنط حاضر ايه ده يا نهار ابيض ايه الست اللي هناك دي ايه الست اللي هناك دي كل الاطفال مجتمعين عندها حتى بناتي يا نهار ابيض هي بتبقى ايه بقى كل العيال كده مجتمعين عندها لا لا لا ده انا لازم انده للبنات اشوف في ايه يا كوكي يا جنه تعالي بسرعه كده انت وهي حاضر يا ماما بتندي علينا ايوه يا حبايبي تعالوا حالا عايزاكم. حاضر يا ماما في ايه يا بنات في ايه انتوا واقفين هناك بتعملوا ايه مفيش ما يا ماما ده الست ديت يا ماما عماله شغاله من الصبح جامد وكل الناس عماله تروح تجيب من عندها يجيبوا من عندهم ايه حبيبتي بيجيبوا تبيع يا ماما الانتومي بنص التمن يعني الحاجه مجناه جنيه بتبيعها بنص جنيه يا نهار ابيض بجد وانتوا واقفين كلكم عندها كده طب تعالوا بقى ادخلوا يلا كده ادخلوا بسرعه ندخل نعمل ايه بس يا ماما بقولك بتبيع الحاجه بنص التمن واصحابنا واقفين هناك بيجيبوا وانتوا معاكوا فلوس تجيبوا حاجه لا مش احنا يا ماما ده و... لولي ورؤى هما اللي جايبين فلوس كتير وجايبين حاجات ومديين لها عشان ت... تديها تديهم واحنا واقفين <تصفيق> واحنا واقفين معاهم اه واقفين معاهم تتفرجوا طب تعالي بقى انت وهي يا ستانتي نجي نعمل ايه بس يا ماما بقولك عايزين ناكل انتم وناكل حاجات حلوه معاهم ومرشمولو كتير وكل حاجه وحلويات لا يا حبايبي تعالوا بقى انا ايه انا عندي فكره حلوه قوي فكرة ايه بس بقى يا ست ماما فكرة ان انا هجيب انا بقى ايه بدل ما هي بتبيع بنص التمن انا هجيب الاندومي اعمله جاهز للاطفال وبيعه وبيعه يعني لو هي بنص التمن انا كمان هبيعه بنص التمن بجد يا ماما يعني انت هتعملي اندومي اه يا حبايب هعمل اندومي وهبيعه حالا هو طالما هي كده من الصبح شغاله وعماله تبيع وعماله الفلوس معاها كتير كده وكل الاطفال بيروحوا لها طب يلا بقى يلا بسرعه اما اجيب اندومي واعمله وابيعه هنا جاهز للاطفال وكل الاطفال هيجوا يشتروا مني يلا يا بت انت وهيا بسرعه ادخلوا ورايا ايه ده يا بنتي هي ماما بتقول ايه وهي هتعرف اصلا تبيع مش هتعرف تبيع يا الكوكي يا ستة تعالي يمكن يمكن تعرف تبيع وت... وتشتغل معها زي ستة اللي هناك دا تعالى تعال حتى لو ما اشتغلش ناكل إحنا في الآخر <تصفيق> ايوه يلا يلا ايوه يا بنات انا عملت الانتمى اهو ايه رايكم بقى فيه وجبت مرشميل وجبت حلويات زيها ايوه يا ماما بس أنتي أنتي فكرك يا ما حد هيجي يقولك لك حاجه محدش اصلا هيعبرنا متهيالي مين اللي لكم كده يا بنات ما تلاقوش ده حالا العيال كل البنات بتوع المنطقه وكل الاطفال هيجوا ياكلوا من الانضم واعملوا ارخص منها كمان هي بتبعه كده ناشف انا بقى انا هبيعه بقى ايه مستوي جميل كده يا حلاوتك يا ماما يا حلاوتك يا حلاوتك ايوه بقى وخلينا بقى نكسب بقى ونبيع ايوه بس يا جنى بس ان ربنا يكرمنا ونبيع يا رب يا ماما يا رب هي الست اللي هناك دي بتعمل ايه هي راحت فتحت بعد ما انا فتحت وعملت مشروع راحت عملت مشروع هي كمان يا نهار ابيض ده على كده هتقطع عليا ومش هتخل الناس يروحولي ولا يقولي ابدا وكلها يروح لها يا نهار ابيض منك لله يا شيخ منك لله ايه ده ايه ده تعالي كده يا بنت بسرعه ما نشوف طنط عبير عامله ايه تعالي بسرعه يلا يا لولو انتي و انتي تعالوا تعالوا يا لولى انتي وراق تعالوا يا حبايبي تعالوا تعالوا يا حبايب طن تعالوا،, تعالوا, تعالوا كله يا اندومي يلا انا عامله اندومي جاهز جميل بكام يا طن بكام ايه هي بتبيعه بكام هي بتبيعه ناشف يا طن بتلاته جنيه بتلاته جنيه بدا بس انا عملاه مستوي ده, ده ايه ده يا نهار ابيض يا بتلاته جنيه ده انا شاريه بتلاته جنيه ومسوية كمان ده انا كده هخسر فيه يا حبيبى انا عامله مستوى بخمسه جنيه ايه خمسه جنيه ده كتير اوى يا طنت. ايوه يا حبايبي ما هو عشاننا مسوياه انما هي بتبيعه بتبيعه ناشف ان انا انما انا مسوياه يا حبايبي، ايه ده يا طعمتي لا ده احنا نروح نجيبه احسن واحنا اللي نسويه، ده هي بتبيعه بتبيعه هو بتلاته جنيه بتبيعه باتنين جنيه كمان مش بتلاته جنيه، يعني هي كمان بتبيعه باتنين جنيه ده انا شايفه باتنين جنيه يخرب بيتها يا نهار ابيض يعني. طب وبعدين لا دة انا لازم انا اشوف لى ده, ده دة ده كل الاطفال بيروحولها انكو وعمالين يلوموا لاندك ومحدش بيسال عنى يا ابيض يا حلاوة يا حلاوة اللي انا اللي شغاله وكل الاطفال عماله تيجي تاخد مني ولسه ماشيين حالا يا حلاوه ايوه بقى خلينا انا عادش اللي حاجات بسيطه هي اتهبها وامشي على طول واجي بكره طول كل يوم اجيب حاجات كتير واجي خليها هي بقى راحت تعمل مشروع ومحدش بيقول لها حاجه <تصفيق> ايه ده ايه ده يا بنات الحقوني ده محدش بيقولي بيقول لي اي حاجه ولا حد عايزين ياكل انضمي الفلوس انا كده خسرتها انا كده خسرت الفلوس ولا ايه مش قلنا لك يا ماما قلنا لك بلاش يا ماما تعملي كده انت اللي ما سمعتش كلامنا انا قلت يا كوكي يمكن يمكن يمكن ربنا يسهل كده وابيع زيه ده شغاله من الصبح من الساعه 6 الصبح شغاله والحاجه اللي معاها قربت تخلص خلاص يلا يا بنتي يا لولي يلا يا بنتي يا لولي انتي ورؤى تعالي بسرعه اما نروح نجيب من الست اللي هناك قبل ما تخلص حاجتها حاجتها تخلص طب يلا يلا يلا يا ولاد بسرعه نمشي ايه ده انتوا رايحين فين انت وهي مش هتعرفوا تاكلوا الاندومي طب تعالوا حتى ب 3 جنيه تعالوا 3 جنيه بس يا طنط بتقول لك ب 2 جنيه وبتنادي انت مش سامعاها بتقول بك شكولت. إحنا عايزين إحنا الاندوم عايزين جن... الاندومي اللي معاكي إنتي بتقولي حقك إن الاندومي الكسب جنيه ونص أيوه يا حبايبي يلا عشان أمشي من هنا قالها قولولي بس هي يا ست اللي هناك دي بتباعي الاندومي جاهز أيوه يا طنط بتبيعه بخمسه جنيه ده خمسه جنيه <تصفيق> خليها بقا تبيعه بخمسه جنيه ومحدش هيعبرها ولا يبصلها أصلا بصي يا حبايبي إن كل يوم هاجي هنا في نفس الميعاد وأجيب شو شوية حاجات كتير تشل معايا وتيجوا تاخدوا مني ماشي يا طنط ماشي انت حاجتك حلوه خالص يا طنط الله يخليكم يا حبايبي يلا يلا خدوا بقى كيس الاندوم اللي معايا دهوت يلا عشان امشي بيها وهديلكم بكره ماشي يا طنط ماشي شكرا يا طنط ما تتاخرش بكره حاضر يا حبيبي مش هتأخر يا نهار ابيض يعني الفلوس معايا كده خلصت خلاص كده خسرت خسرت اللي المشروع اللي انا نويت اعمله وجبت كميات كتير وقلت هعملها وهي خلصت اهي ست اللي انا كنت ومحدش عبرني خالص شفتي يا ماما شفتي قلتلك بلاش يا ماما تعملي كده ما مسمعتيش كلامنا اه يلا محدش بيقولك انت فين وبتبيعي بالغالي كمان وهي بتجيبه رخيص خالص ايوه طب هي ازاي جايباه كده رخيص كده وبتباعه بجنيه ونص ده انا جايباه بتلاتة جنيه وقلت ابيعه بخمسة وبعد كده محدش عبرني ده انا جايبه كميات كتير خالص يا بنات وعملتها كمان وسويتها وقلت عشان خاطر الاطفال يجي يشتروا مني وتخلص على طول يلا بقى يا ست ماما <تصفيق> يلا يا بنتي ياكلنا بسرعه نروح ناكله لاندومي بقى هو من حظي انا وانتي يلا بسرعه عشان نروح ناكله <تصفيق> انتوا يا بنتي يعني هتاكلوه انتم يلا روحوا كلوه بقى يلا بالهنا والشفاء ليكم حلال عليكم انتم يم يم يم يم يم يم, يم, يم, يم ده طعمه كمال خالص يا ماما بشكل بس العيال المجانين دول لو كانوا جم استنفعوكي وشالوا منك انتي وخدوا منك كان زمانهم بيبقى طعمه باي ببلانة والزفر انا جبت له كنتم. <تصفيق> ما عليش يا ماما. تعيشي وتاخد غرة. <تصفيق> كل يا بنت يا كوكي. <تصفيق> يم يم يم يم يم يم يم. هجبكم الفيديو يا اصحابي. معادي كده معطيش تبصر رزق حد عشان ربنا ما يزولهاش من وشك خالص. يلا يا اصحاب اعملوا لايك كتير كتير. واعملوا اشتراك لايك. واعملوا اشتراكوا ويشل كناص مامي كوكي عشان يجيلكوا كل الحلقات الجديدة بتاعتنا. باي.